Привіт всім! Маємо сьогодні на огляді ось таку дрельку Bosch недорогу з дешевої лінійки зеленої. Значить, що потрібно зробити? Потрібно в цій дрельці замінити патрон. Як його замінити? Якщо її порівнювати з дорожчим сегментом дрель, у них у всіх є ось тут лиски на валу перед патроном. Куди ви можете взяти ключик, зафіксувати сам шпіндель і вже відкрутити тоді патрон, тобто зажати в патрон шестигранник або взяти якимись потужними ключами сантехнічними і відкрутити, значить, патрон е в нашому випадку як відкручується патрон є два варіанти, значить, перший варіант е виняти, значить, сам наш вал із патроном, зробити ж також лиски, сколхозить тобто якоїсь болгарки тут Шліфувати або шліфмашиною і ділать лиски. Другий варіант, значить, зараз я вам покажу. Ну і другий варіант, значить, ми беремо дубовий брусок, сверлимо в ньому предварительно отвір, ставимо у нас шестерню в дубовий брусок і зверху прижимаємо наставкою. Значить, Також це можна зробити все в тисках. Ну, в моєму випадку я це все притиснув домкратом. Можна взяти дві дощечки, також просверлити у них два отвори. І зажати їх, е шестерню, в ці отвори. Чому? Дерево і алюміній. Тому що метал у нас іде кальоний на шестернях. Якщо це буде шестерня зажиматися метал з металом, тобто напряму в тіски, то, скоріш за все, у вас просто один із зубів викришиться. Значить, предварительно ми прогріли фен, феном наш патрон. Зажати вже нормально неможливо, тобто він нормально не зажимає. Ну і пробуємо відкрутити. Ось ми зірвали наш патрон. Тобто нічого тяжкого і заумного тут немає. От таким макаром відкручується патрон на любій китайській дрельки або на брендовій тільки дешевій, на якій немає шліців, за, верніш, нема лиски, лисок за патроном. Якщо відос був корисний, підписуйтесь на мій канал, ставимо палець до горі, всім миру.